عليه وسلم اما بعد نبدا السلام بالدعاء السلام. اولا ان يفرج الله كروبات المسلمين والمسلمات يا رب وان اذا ابتلى انسان ان يرزقه الله الصبر والاجر ان شاء, شاء الله رب العالمين يا رب يا يعني رب. هذا امر اولا الكروبات جمع كربه فالكربة هي الشده نعم اه يعني ساق فيها كربه يعني ساق قويه فيها شده من اللغة حتى. قوة قوة اه, آه. قوة ايجابية ولا قوة سلبية يعني ما الكرب شيء شديد لأنه يقهر الإنسان صلي يا رب شيء شديد مم. اه ليس أنا. فالناس إذا سألتهم يعني أعكس القضية من الجانب الآخر الكرب يعني أمامه الناحية الأخرى الفرج نعم أو الحزن لا. والألم أمامه السعادة صحيح. لو سألت إنسان يعني ما تفريج كربتك يعني ايه تفريج الكربة عندك؟ المريض سوف يقول أن أعافى. والمدين يقول أن يسد دين ويقضى. صحيح. والذي منع يعني البنين والبنات يقول أن أرزق بمن يحمل اسمي. والخائف يقول أفضل تفريج الكربة أن أشعر بالأمن. والذليل يقول أن أشعر بالعزة، والفقير يريد الغنى. وهكذا. م. هذه صور في الحياة. لكن هناك كرب أهم من هذا كله يتغافل عنه الكثير ألا وهو أن يُحجب عن الله عز وجل سلم يا رب. هذه يا المصيبة هذا الكرب. هذه, هذه هي المصيبة الحقيقية والكرب الحقيقي أن أجد نفسي يعني, غير من يعني لست مندفعا لصناعة الخير لست مندفعا إلى مرضاه الله عز وجل لست متعجلا في القرب من الله. لست متعجلا في الاستغفار من الذنب. ليس عندي هذه الملكه. لان اضرب لك مثال بسيط. تفضل. لو قيل لو قيل ان المدير الفلاني او المسؤول الفلاني في المؤسسه الفلانيه سوف ياتي بعد انتهاء العمل الساعه الواحده بعد منتصف الليل الى مكتبه ليقضي حاجات المحتاجين من الذين يعملون عنده. من يريد اجازه، من يريد زياده راتب، من م. له شكوى معينه. لك ان تتخيل هل طابور طويل ام ليس في الطابور احد؟ طابور طويل طابور طابور. كل المصلحه كل مصلحة لو حدث هذا لحدث هذا. صحيح. طيب. اذا وعدني رب العباد عز وجل وكل مسلم انه يتنزل في الثلث الاخير من الليل. اللي سلام. وهو الرحمن اللي الرحيم اللي القادر اللي الغني. المقتدر لا. يقول ألا من صاحب حاجة فأقضيها له ألا من مستغفر فأغفر له ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر سبحان الله هذه هذا هذا التنزل الإلهي والترحم الإلهي من الرحمن الرحيم من منا يطرق الباب في هذا الوقت الله يتنزل يقول العلماء ليست القضية وليس العجب في فقير يتودد لكن الأعجب في غني يتحرر يا سلام يا سلام غني يتحدث يا, يا سلام اه غني سلام. والغني يعني ما الذي يعود على الملأ الاعلى ولا الملائكه حتى من ان نطيع جميعا او نعصي جميعا ابدا لا يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن الا نفسه فانظر الى البيوت التي تفرج فيها الكربات بقيام الليل ما الذي يحدث في قيام الليل؟ مساله خطيره مساله م... لان قبل ان نتكلم عن عن الكرب نتكلم عن الاستعداد له لابد من الاستعداد او حريم بنا ان نستعد للكرب نعم نستعد للكرب يعني مش من باب التلقب الشر لا من باب زيادة اليقين داخل قلب المسلم فلما تأتي بالضبط فلما يزداد اليقين ينشرح الصدر فلما ينشرح الصدر يصير كالقاعة المتسعة فرضنا جدلا ان ثعبانا دخل الى بيت صغير نعم. غرفة او غرفتين يحصل انزعاج رهيب صحيح تمام؟ صحيح. صحيح. لو اخذنا هذا الثعبان ووضعناه وسط الاستاد الذي يلعب فيه مم. يحضر فيه 100000 لا شيء لا يزعل لان المكان اتسع صحيح فعندما ينشرح الصدر اذا التسع. دخل الإيمان اذا دخل الايمان الى قلب العبد انشرح وانفسح فلما ينشرح وينفسح يرى الانسان بعين البصيره لا بعين البصر الله فيرى الله. ان هذا الكرب منة من الله عليه الكرب لما يبتلى فيه طالما إنه بعيد عن الدين يقول يا سلام مرحباً بشعار الصالحين وأنا صالح لهذه الدرجة أن تنزل الكربات عليه. الله عز وجل يريد أن يتق... كل غضب من الله سبحانه وتعالى. الله يريد أن يسمع صوت العبد ولا يحب أكثر ما يحب أكثر من عبد يتذلل إلى رب العباد عز وجل لأن العبد تع... لماذا وعد الله المظلوم؟ عند الضب بالذات صحيح ان يعني دعوة المظلوم تاخذ دعوة المظلوم لا. في والصائم هذا هو الثاني صحيح يعني عندك عندك المظلوم والصائم عندك الصائم ال ال ال ال ال ال هذان عنصران يستجيب لهما رب العباد عز وجل لماذا لان في كليهما ذله لله الصائم اذله الجوع وقهره فادعوا فدعاؤه خارج من قلب مليء بالايمان ذا الله آه لا لا لا والمظلوم شعر بمذلته ظلم ظلم والظلم هو الشيء الوحيد الذي صرح الله به انه حرمه على نفسه اني حرمت, اني اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محا... فالمظلوم قريب يقول وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين ولذلك اول درجه من درجات الترقي في درجات الايمان للصديق يوسف عليه السلام كان عند اول كرب في القاء في الجب دي اول درجه من الرحمه اول درجه؟ من الرحمه كيف؟ الرحمة. يعني كيف حدثت الرحمه؟ اولا الكرب ان يلقى في الجب صحيح هذا كرب شديد طبعا كرب شديد ان ينزع من صدر من حضن ابيه هذا كرب ان يقسو عليه اخوته صحيح وظلم ذو القربة اشد وطاه اه اشد وطاه على النفس من وقع حسام المهندي تخيل ان اخاك هو الذي يظلمك اخوتك يظلمونك <تصفيق> لو غريب يقول والله غريب ما يقدرني لكن اخي ويجتمع الاخوه حتى ان الصالح فيهم يقول يعني ظن لا تقتلوا يوسف ظننا فيه خيرا. وألقوه فيهم اذا يعني سبحان الله. نعم هذا كرب هذا بعين البصر. عين البصر ترى غلاما يسقط في البئر. هذا هذا عين البصر. عين البصيره ان اولا لن يترقى الانسان في درجات الإيمان حتى يبتلى وتزوره الكربات هذه قاعدة. هذي إذا زارك الكرب فكلما اشتد هان. كيف؟ يتعامل المؤمن مع الكرب بعين البصيرة، فيرى أنه أقرب إلى الله من غير المكروب. لأن غير المكروب يدعو وهو آمن. يعني مثلا حتى في المسجد تلاحظها. يعني مثلا إنسان غير مديون، ليس عليه دين، رجل من الأغنياء الأثرياء. قل اللهم لا لا تعد لنا في هذا اليوم يعني دينا الا قضيته، المدينه عين امين ويجأر بها صحيح بيه. اما الغني امين انا ما علي دين لكن كانه غير محتاج <تصفيق> ما يضرش لأن لانه لانه وده هذا قصور في الفكر هذا قصور في الفكر لان العبد اذا افتقر الى الله اغناه الله ان ان يعني ال ال الافتقار الى الله هو عز الاستغناء وعز الغنى لن تكون غنيا الا اذا افتقرت الى الله والله ما طلب منك الافتقار لاحد اللهم اجعلنا من الفقراء اليه دائما آه دائما مفتقر لحد قال المتنبي اظن يعني لما اتيتك طالبا فاهنتني وقذفتني من حالقي لست الملوم انا ألم الملوم لانني أمامي. علقت امالي بغير خالقي قال ما طالما علقت ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ لان قال امير المؤمنين يا ابا حازم سلنا حاجتك دخل الحرم. قال يا امير المؤمنين استحي ان اطلب من غيره وانا في حرمه، عيب انا جوا الحرم اطلب من غيره؟ فراقبه امير المؤمنين حتى خرج. قال يا ابا حازم سلنا حاجتك. قال يا امير المؤمنين استحي منه وانا في مكه، انا في ام القرى، استحي ان اطلب من غيره. فراقبه وتبعه، انظر الى عزه العالم. حتى غادر الحرم، غادر ارض الحرم كلها خلاص خرج من مكة. مم. يا ابا حازم سلنا حاجتك. انظر الى عين البصير قال يا امير المؤمنين حاجة من حاجات الدنيا ام من حاجات الاخرة؟ قال يا ابا حازم اما حاجات الاخرة فهي ملك لله حاجات الدنيا. قال يا امير المؤمنين: والله ما طلبتها ممن يملكها فكيف اطلبها ممن لا يملكها؟ يا الله الله الله هذه العزة هذا هو من يعني لم اطلبها ممن يملكها يملكه يعني. ما طلبت الدنيا من الله لان أستعيد الدنيا يعني انا اطلب اخر فردوس الاعلى اطلب النظر الى وجه الله اطلب الله. ان اتفقه في دين الله اطلب ان اقترب اطلب ان ان يشحن قلبي باليقين والايمان والتوكل م. هذا هو هذا هو الغنى الحقيقي صحيح هذا هو الغنى الحقيقي ف, ف فسبحان الله ال ال ال يعني يوسف بعين البصر صحيح. هذا كرب سقط في وقعوه في في الجب تمام نعم قالت كتب التفسير عين البصيرة بقى عين البصيرة أول شيء كانت كف جبريل تحت أقدامه الله أكبر ما شاء الله خلاص ما شاء الله نعم الله في هذه اللحظة يوحي إليه لتنبئنهم بأمرهم صحيح. هذا وهم لا يشعرون صحيح اذا صلة الأرض بالسماء في لحظة واحدة كانت عبارة عن بلسم ينزل على صدر يوسف ليملأه يقينا صحيح. هذا أمر ولذلك تجد في الكلام عن كريم الله موسى الله يقول فلما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما. صحيح يقول في يوسف فلما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. ما فيش استوى. استوى لان الابتلاء والكروب تاتي مبكرا ليوسف فلا بد من الاستعداد للكرب. هذا هو الاستعداد للكرب. <لا> يعني يعطيه المناعه الطبيعيه القويه حتى اذا جاء فيروس وميكروب الكرب كان عنده مناعه ولا يهم الكرب. بالعكس يشعر أن هذا الكرب أهلًا به ومرحباً ليس أهلًا فقط ولكن أهلًا به لأنه كفارة للذنوب أهلًا به لأنه رفع للدرجات أهلًا به لأني بعين الله عز وجل لأن طالما أن الكرب ينزل أعلم أنني عبد لخالقي والخالق قد كتب في سابق علمه أنني مبتلى في هذا الوقت أن الكرب سوف ينزل عليه في هذا الحين فهذا هو الاستعداد للكرب. مم. الناس مم. تفهموا انه غضب ومقت من الله تبارك وتعالى لا. يعني شوف إن, ان الانسان الانسان من كرم الله على العبد انه حتى لو اذنب ما ما يشاكل عبده شوكه الا بذنب سبحان الله صحيح والله يعفو عن كثير يعني ونمدلع. لا من عثره بقدم او شكتم بشوكه الا بذنب والله اذا من جميل صنع الله بنا ان يكفر عنا اول باول ذات العلماء لما قالوا لنا اذا مر بك 40 يوما ما ابتليت فيها راجع حساباتك مع الله فأنت بعيد. يا طبعا طبعا لابد لأن أهل الكروبات هؤلاء هم أهل الله وخاصته ولذلك في الحديث القدسي عبدي جوعت لمؤكد هذه الحقائق عند الناس. نعم عبدي جوعت فلم تطعمني يقول يا رب كيف تجوع وأنت رب العالمين يقول أنا علمت أن عبدي فلان قد جاع أو لو أطعمته وجدت ذلك عندي عبد عطشته فلم تسقني يا رب كيف عطش وانت رب العالمين اما علمت ان عبد فلان عطش فاستسقاك فلم تسقيه او لو سقيت وجدت ذلك عندي عبدي فلم تكسني عند المرض كيف عنده هذا قال عبدي مرضته فلم تعدني قال كيف تمرض وانت رب العالمين يا رب قال اما علمت ان عبدي فلان قد مرض او لو عدته وجدتني انا عنده انا عند المنكسره قلوبهم يا يبقى الله عند دليل القلب لله ذلك لما وصف المؤمنين جاد عليهم حتى مع المؤمن أذلة أذلة على, المؤمن. على المؤمنين عايز على الكفرين مع الله من أع... باب أولى أن أكون أنا العبد الذليل ليتجلى علي الرب الجليل أحنا بقى عز على المؤمنين أذلة نسأل... الكفرين نسأل... نسأل الله الهداية لنا جميعا <تصفيق> <تصفيق> فنعود إلى القضية أنت تريد تقول... أنت تقول أن ال... ال... ال... ال... الناس عندها تقسيم للكرب هذا تقسيم الكرب عند الناس المال الولد رسوم الولد في الامتحان طلاق البنت بلوى معينه لكن الكرب الحقيقي ان احجب عن نور رب العباد او لا اجد لذه في طاعه او عباده او لا اجد اقبالا مني على مرضات الله سبحانه وتعالى بارك الله فيك نعم فضله نعم طيب فضيله الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي اذا ابتلى الانسان بكرب او مجموعه كروبات هل هنالك روشته محدده ننصح نعم. بها المسلمين نعم. ونحن منهم كيف نتعامل مع الكروبات اول ما ياتي الكرب اول شيء نعم انظر الى جانب النعم التي اعطيت لي منذ ان ولدت ننساها يا مولانا آه هذا العبد الله عز وجل لا نغفل عنها لو م. كنا نسيناها لما حاسبنا رب العباد هؤلاء الذين نسوا الله فانساهم انفسهم قال ربنا ولا تكن من الغافلين يعني الغفله نسيان عن عمد لان الله لا يحاسب الناس ورفع عن امتي صحيح الخطا لا. والنسيان لا لا. فاذا ف لكن الغافل يعني إنسان مصر على, على, على النسيان على التناسي فأول ما تأتي لأن يعني لو ظن العبد أن رب العباد يعطيه لعلمه أو لتقواه أو لعمله أو لصلاحه أو لشهادته أو لقبيلته هذا عبد مخطئ الله يعطيه من فضل الإنعام والتفضل لان العبد ماذا قدم هو جنين في بطن امه ويعطيه رب العباد كان يقدم ايه لا شيء ليس الا محض الافضال لانه الحنان المنان الذي يعطي النوال من غير سؤال يعني هو لا يعطي مثلا على شده ايمان العبد به لا لا, لا هو يعطي من محض ولا, ولا ولا يحجب عطائه وكرمه على الكافر ما. لا من فضل الله عليك انه خلق ثم نسب اليك كيف يعني يعني خلق الخير وبعدين انت تعمل الخير يقول عبد صنع، عبد صلى عبد زك من الذي خلق الخير؟ الله فضل الله عليك انه خلق ثم, ثم نسب, نسب اليك خلق الخير وبعدين لأ لأن فلان لان في ناس ربنا لما احبهم ولما احبوه فتح لهم الطريق فراوا بعين البصيره حقائق الامور زوجه ابي الدحداح اول ما يقول لها اخرجي من البستان تقول رابح البيع أبي الدحداح نعم قضيه <تصفيق> ناس موصولين بالله فاول شيء عندما ياتيني الكرب أنظر إلى جانب النعم. منذ أن كنت جنينا في بطن أمي. لأن القلوب قلوب العباد ثلاثة. نعم. برضه عشان استعدادتها في القرب. صحيح. الأول. قلب كنا نقول في خطبه الجمعة. قلب لم يولد. نعم. وقلب ولد وقلب كأنه في البرزخ. نعم. القلب الذي لم يولد قلب ما زال في رحم الشهوات جنينا. نعم، هذا قلب إذا تقرأ على القرآن ما يقرأ، طب الصحابة م. كان يقرأ على القرآن. <تصفيق> يبكي فعلًا. يبكل الله. عمر تحت عينيه خطاني. قبالة النعازل ذا من كثرة الدموع. م. الرسول يقوم بأية. <تصفيق> إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. طوال الليل ويكررها. يسمع عبد مسعود كيف فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد ودينا على بك على هؤلاء شهيدة يبكي. سبحان الله لماذا جف دموعنا ومآقينا وكثرت دموع اسلافنا من الصالحين لان القلب قد ولد فخرج من مشيمه من مشيمه الطباع هذا النوع ف... الثاني هذا النوع الثاني لا. لما خرج من مشيمه الطباع راى نور الله قادم قلوبنا لم تولد يا مولانا نسال الله لها ولاده نسال الله لها ولاده يعني. لان يعني. الانسان في يا اخي ده في ناس مش يعني, يعني مش قال العلماء الا ان لم تصاحبنا فلا تضاربنا صحيح طب ده في ناس مش ده رافض صحبتك ويضاربك يا اخي طب تغلق باب الخير ليه يعني انت صح. رايت خيرا في هذا الباب اسنده لا داعي ده ان تغلق الباب امامه صح يا اخي كن صناعه خير سبحان الله صح. ف العبد لما تات القربه اول ينظر شيء الى النعم اول جانب النعم طيب اول ما ارى جانب النعم تهون البليه يا رب ان كنت قد اخذت القليل فقد ابقيت الكثير عرب بن مسعود لما قطعوا ساقه قال يا رب ان كنت وماتت اولاده وبقي ولد سبع اولاد ماتوا في في في في, في, في في في في ريح او اعصار وانا قط وهو ضربته الناقه على راسي فاصيب بالعمى وقطعت ساقه قال يا رب ان كنت قد اخذت القليل فقد ابقيت الكثير يا بر يا وصول كيف اشكرك يا سبحان ده الله, الله. إن الله. إن الله. إن إن استعد قلبه لأن تنزل الكروبات فتجد فيها في قلبه فرجة. مع انه بلغتنا اليوم فقد كل شيء. لا تقريبا. لا لا شوف من كسب الله فقد كسب كل شيء ومن فقد جانب الله فقد فقد, فقد كل شيء وما كسب شيئا. بارك الله فيك. هذا جانب النظر إلى النعمة. رقم واحد. طيب. رقم اثنين اعلم أن الذي أصابني بهذا الكرب ها إنما هو الرحمن الرحيم. يا سلام جميل هذا عشان يمحصني. يختبرني. صحيح. قال ربنا ولنبلونكم بشيء فبكى فبكى الحسن البصري قال ان بلوتنا فضحتنا وهتكت استارنا. الحسن البصري اه لا, لا كده, كده, كده على المكشوف كده نروح فين احنا ما ايماننا ضعيف لما قرا سبحان السابقون الله السابقون السابقون اولئك المقربون قال لقد ذهب السابقون اللهم اجعلنا من اهل اليمين رضيع مسالمه يقول يعني السابقون سبقوا سبقه <تصفيق> سبحان الله <تصفيق> ولذلك الناس لما قسموا لما قسموا العالم الى قسمين عاقل وجاهل عرفوا العاقل بايه قالوا العاقل ها محسن خائف والجاهل قالوا مسيء آمن <تصفيق> <تصفيق> <صحيح> هي لا, <تصفيق> لا تخرج <صحيح> غريب يعني لا تخرج عنه اولا عاقل يعني العاقل انسان محسن ولكن خائف عمر بن الخطاب خائف وهو محسن المؤمن صح. المؤمن يزرع ويخشى الكاسات والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. احنا ارجو ان الاخوه صح. والاخوات المشاهدين معم. يعني يتابعونا في هذه التلغرافات البسيطه لكن هي قضيه يقينيه عايزين القلوب تعمر عشان لما يجي الكرب يجد يعني بالله عليك لو جئنا لهذه القاعه التي نجلس فيها كاستوديو او لاي غرفه من الجالسين فيها الاخوه والاخوات المتابعين لنا غلقناها سنه واثنين وثلاثه لا يدخل لها لا شمس ولا تيار هواء. تعشش فيها ماء اه كله يش... العناكب والح... والخفافيش والحيات ده. فتحنا الابواب ودخل تيار الهواء ونظفناها تهرب هذه الخفافيش قلب العبد هذه الغرفه ان فتحناها لنور التوحيد والعقيده عقيده اهل السنه والجماعه لا يستطيع الشيطان ان يعيش فيها لان الشيطان لا يعيش مع ذكر الله ولا يعيش مع تقوى الله ولا يعيش مع الاخلاص ما سبحان الله الا عبادك منهم المخلصين صحيح. الا لا سبحان الله ليست ارضا له لا لا, ليست. لا لا سبحان الله متى تكون ارضا له عندما تكسر الشهوات وادخل في مشيمه الطباع وادخل في في في في في, في رحم الـ الـ الـ الانحرافات تعال يتملك الشيطان تعال ثم ياتي داع. بعد ذلك يقول كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اذا بعد جانب النعم انظر اليها انظر الى ان هذا الكرب انما هو انما الذي كربني والذي ادخل علي هذا انما هو الرحمن الرحيم ونعم. نمره ثلاثه نعم نتيجه الكرب. اولا ليس بمؤمن مستيقن الايمان هكذا قال علماؤنا وعلمونا ليس بمؤمن مستيقن الايمان من لم يعد البلاء نعمه والنعمه بليه. قالوا كيف؟ قال ان البلاء لا يعقبه الا الرخاء وان النعمه لا يعقبها الا البليه. طب انا اليوم صحيح غدا يكون ايه؟ مريض سقيم طب خلي سبحان الله طب انا اليوم مديون لكن لكن اتقي الله سبحان الله مش الصحابي احنا بس القضيه نحن ندخل مع مع الدين في تجارب لا نريد الدين تجارب الدين يقين لما دخل وجد الرجل حاطط كفه كده على خده وقعت في المسجد ليه؟ قال له هموم وديون ها طب اعلمك حديث اعلمك دعاء أعلم... قال نعم يا رسول علمني ودعا الدعاء اعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل فما ان الا لما وقع السبي الأسرة فعلي رضي الله عنه قال ايه؟ قال يا فاطمه اذهبي لأبيك صلى الله عليه وسلم عليه فأتنا بخادم يعيننا، أن أنتِ حامل ومتعبرة وكده. راحت أبوها المشرع بعد الله عز وجل. عشر خدام مش خادم واحد. <تصفيق> قال يا فاطمه أعطيك وابن عمكِ سبحان الله وأدعو فقراء المسلمين؟ ألا أدلكِ على شيء أنتِ وزوجكِ إن صنعتيه؟ ذهب عنكما عناء اليوم كله قالت يا ابد قال اذا اويتما الى فراشكما فقولا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34 فما انقلناها الا ان اذهب الله عنا عناء اليوم كله يا الله لا يجرب محمد ابن لا, لا يجرب مع الله, الله. لا يجرب تعالى كده ايه والقران يقول سبح كده وكرم الله يا اخي بواسطه شديد خليك أنت راجع متعب خلال نظرية عمرية متعب عمرك لا تستطيع وأذن العصر تلحق تليل أن تتوضأ وتنزل أنت مرهق تمام مجرد أن تتوضأ وتسير الماء صحيح. كأن ستحرها. هذه الشحنة مم. انتهت وصرت إنسانا آخر كأنما كنت يعني نائما مستيقظا في نوم يعني مسترقا في نوم ثم استيقظ وقد أخذت حظا معفرا خلاص دي لأنك خلاص ان أنت دخلت في المعية صح يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا, معنا. خير خضية يبقى اذا جانب النعم. نعم الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم هو الذي ابتلاني. النتيجة. النتيجة. لما أرى النتائج سبحان الله العظيم كما قالت الصحابية لما رأيت حلاوة ثمرة المصيبة نسيت مرارة الألم. فلما أنا أشوف النتيجة نتيجة إن واحدة حامل تسعة أشهر وتعبانة. تقول ياه ده فضل الله سبحانه وتعالى. طب ده في واحدة تدفع ملايين عشان تحمل زي صح وعندها عندها عقب. وأطباء مالا بيعملوا لها عمليات وكده تقول يا كرم الله سبحان الله الأولاد يتعبوك تقول يا ده في ناس نفسها في عيل نفسها في طفل نفسها في أي أيوة وقوقه في البيت صح ولا لا؟ صحيح, لا. صحيح. هكذا العبد فالعبد ما يخلقش يقارن. يقارن يقارن ولو كورت المصائب كورا عشان بس أبنائنا من الشباب بالذات يمكن يفهموا المثل ده أكتر يعني كور كيرا. ونضع في <تصفيق> السوق, السوق. <تصفيق> ونضع على بساط واحد مصائب الناس التي كورت كورا خلاص ووقف الناس طابورا ليختار كل واحد اقل مصيبه ما اختار كل واحد الا مصيبته صحيح مفصله عليه مفصله عليه لو اعطاها لغيره لذه عقله طيب نعم آه هنالك آه روشته اخرى في خطوات اخرى ننظر الى جانب النعم ايوه جميل هذا التاكيد آه. اعطانا الكربات وابتلانا هو الرحمن الرحيم نحن. نتيجه هذه الكربات نتيجة هذه الكربات. ثم نعم. ثم لما اعلم أنني إن خرجت من الكربة يعني من أمثلة الكربات التي تصيب الناس المرض وهذا من أشد الكربات على النفس الانسانيه صحيح اللهم أشفي أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب يا رب يا رب المرض هذا لما أعلم أن أنيني تكتبه الملائكة تسبيحا وأن الله يجري علي من الأعمال الصالحة التي كنت أقوم بها قبل المرض كأني أقوم بها ما زلت وأنا في بيتي كتب لي درس العلم، وكتب لي صلوات الجماعة، وكتب لي حضور وكذا ولم يصنعها يأخذ أجرها؟ يأخذ لأنه ما منعه إلا المرض. ما حبسه إلا المرض. على عبدي من الثواب ما كنتم تجرونه عليه أيام صحته، ما زلت ما دمت قد قيدته بقيد المرض، خلاص. ما ربنا بقيد المرض ما منعه من صناعة الخير إلا المرض. طب ومن يصنع السوء والفحشاء؟ والعياذ بالله والعياذ رب العالمين، نعم. سلم يا رب. يجري عليه ما هو كان وهو لو لم رب يكن رب رب رب مريضا لصنع. والله اعلم من لأن لانه من هم بالسيئه لانه يعملها لم تكتب عليه سيئه لكن هو ما منعه الا هذا لأن حتى العلماء يتكلموا عن توبه العجز وهذا كلام جانبي صلح. المهم لا. يعني اذا هذا المرض اولا اننا يجرى على نفس الثواب الامر الثاني ان انيني يكتب تسبيحا سبحان الله لا. ثم انا اقرب الى الله من اي وقت لاني ذليل المرض يضعف الانسان حتى اللي عنده جبروت لما يمرض تدخل عليه كده في فلان اه يقول حالي يا فلان ادعوا لي حتى لو لم يكن له في الدين نصيب صحيح الشيخ فلان خليه يدعوا سبحان الله لانه يعني في حاله ثم ثم ان المرض هذا لما ينظر الانسان ان قال ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه واخرجته من ذنوبه كما ولدته امه الله يعني ملوش سوابق خرج بصفحه بيضاء كانما ولد اليوم كانما ولد اليوم انسان ولد اليوم بالله عليك ما ما ما سبحان الله ما الذي يكون؟ هذا ثم ان العبد لا اله الا الله لما يعني كما قال العلماء انه يحمد في الضراء لان الله اختاره ليكون محل الكروبات يعني انا في معيه الصالحين؟ اكثر الناس بلاء الانبياء فلولا يعني انا تبع دول؟ انا تبع الناس دي؟ ده ده, ده خير وبركه. أما هذا الإنسان الذي لم يمرض، يقال إن فرعون ما أصابه ما أصابه مرض قط طوال حياته. سلم يا رب. إلى أن أخذه سلم. الله أخذ عزيز مقتدر. سلم يا رب. لكن المؤمن أول بأول، أول بأول، أول بأول ف... فلا يتراكم عليه ال البتلاء. يعني لا يظن أن هذا غضب من الله أبداً. أبداً على الله حكس حكس يشعر أنه... أنه في معية الله حتى وإن كان تنبيه. يعني إنسان سادر في غيه يرتكب معصية ما خلاص جاءه المرض يعني كأن الله عز وجل عبدي استيقظ يعني توقف راجي حساباتك يعني في ناس تبقى في دائرة هذا حب من الله سبحانه وتعالى للعبد هذي أيضا هذي محبة هذه محبة لأن لأن الإنسان سبحانه وتعالى يكون ذهب للشهوة معذرة وتحدث له كارثة من <تصفيق> لا لا لا يُتم هذا المشوار ولا يكون سبحان الله من كرب لأنه سد عليه باب المعصية وهذا دليل محبة <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> إنه يسد عليه باب المعصية وهو سائر إليها <تصفيق> من كرم الله نعم يعني وهو سير اليه الفضيل بن عياط الفضيل اللي كان كان سارق بيوت قبل أن صحيح أن يهديه الله كان بيتسور بيت بالليل عشان يسرقه فسمع صاحب البيت يتهجد ويقرأ ألم يأني للذين آمنوا آه. تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال قد آن يا رب هو الفضيل نفسه ثم صار الفضيل ثم اصبح الفضيل يعني اذا يعني ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول لان يعني في عجب اولياء وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول يا الله يعني يفتح لك طريق اليه عن طريق الذنب نفسه فتفيق نعم يا معقول انا عملت هذا انا سبحان الله فيتوقف العبد هذه الوقفه هي بدايه خير الله وكل هذا من ثمرات الكرب. كيف لا يفرح العبد؟ نا. بارك وفيش وفيش شهر شهر. الله فيك آه يا الله اكرمكم اكرمكم نوصل بعد هذا الفاصل. حضرتكم مرة أخرى معنا نرحب بالدعاء الإسلام الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلك يا أستاذ بكم الله فيك ولكن كإنسان تنازعني الصنعة دائما أنا آه أضع آه نفسي حيث يكون المشاهد دائما لا لا لا آه وفي فيما تفضلتم به هل الكروب آه تكون نعمة من الله سبحانه وتعالى أم تكون انتقاما من الله عز وجل للعبد جراء صنعه في الحياة إذا كان مذنباً ويذهب للفحشة أولاً نحن في هذه الدنيا والدنيا لا نساوي عند الله جنح بعض. الدنيا كلها نعم. لكن المؤمن لما يتق الله هو أعظم حرمة من الكعبة يا الله سبحان كعبة الرحمن سبحان التي الله. يتوجه إليها القصاد على مر الزمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها نعم. ابن عمر ينظر إليها ويقول يا كعبة الرحمن ما ابهاك وما اجملك وما اعظم حرمتك ولكن حرمه المؤمن عند الله اعظم من حرمتك تخيل المؤمن هذا قال سيدنا علي وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر لما اهديت مناديل حرير من اليمن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> تعجب الصحابه ما الينا وما انعم هذا وتخيل الصحابه كانوا كيف عايشين سبحان م. الله قال والله او في روايه والذي بعثني بالحق نبي لمنادير سعد بن معاذ في الجنة أليانوا وأنعموا من هذا الحرير إهلا سبحان الله شوف كيف يعني. الله. شوف الخرم أتضحكون من دقة ساقب المسعود والذي بعثنا بالحق نبينا لساقب المسعود في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد إذن الأمور ليست بمقاييسنا تماماً لا. يعني لا, لا, لا لا لا سبحان الله, الله العظيم لا يعني يعني ولكن معذرة أن, أن التصق بموضوع الكرب تطهير أم انتقام الكرب تطهير ورفع درجات وتنبيه للغافل واعانه للذاكر ثم رحمه من الله عز وجل لأن كان وان كان العبد ظالما وان كان ظالما وان كان ظالما فالله عز وجل اكرم من ان ينتقم من عبده لانه يعني العبد كما قال احد الصالحين يا ربي انا انا انا وانت انت انا العواد الى الذنوب وانت العواد الى المغفره يا جعفر الصادق يحج الله سبحانه سبحان وتعالى سبحان فعلا. <تصفيق> فعلا. <تصفيق> من كرم الله حج وجل سبحان الله الله العظيم يعني يعني الله لا يغضب من هذه الاشياء يا العكس سبحان الله. الله الله يحب العبد الحاج الله. الله الله الله يغضب من العبد اذا لم يساله ها. الله <تصفيق> يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب يغضب سبحان الله حتى لا بس في نقطه يقبل الله من المحب ما لا يقبله من غيره كي. يعني الانسان اللي له دلال على الله م. الزوج الصالح عندها تسع بنات مات زوجها فدخلوا تابعي التابعين يعزوها الجيران جارات ماذا تصنعين؟ من اين تاكلي؟ من اين تطعمي البنات؟ من اين؟ هذه المراه اتري لها صناعه اخرى قالت كلمتين ولو اخذها المشاهدون المشاهدات عنوان يعني سبحان الله قالت عهدت زوجي أكالا لا رزاقا فإن ذهب الاكال فقد بقي الرزاق جميلة يا... جميلة جميلة طب بالله عليك اذا جاهدت زوجي أكال اكالا لا رزاقا ايوه فان ذهب الاكال بقي الرزاق خلصت المساله الله يقين غريب هذه عجيب. هذه كميه السعادة. عجيب هذه كميه السعادة ان الانسان يصير له هذا القلب ويعتبر ان القرب القرب في ذات الشيء العلماء كانوا يعلمونا ونحن صغار وما زلنا صغارا نحب على مدرج العلم نتعلم أن العلماء يقولوا في شيء اسمه حنان الألم حنان الألم آه. كيف الألم عندما يأتي الله عز وجل يعطي المصيبة ويعطي بجوارها الصبر ويرهم العبد اليقين والحسن البصر دخل يعز الرجل في ابن وحيد له قد مات فوجده صابرا محتسما مبتسما مرحبا قال يصنع العاقل ما يصنعه الجهل بعد عشرة أيام <تصفيق> يا الله وفهم الموضوع من اوله ان <تصفيق> الذي سبحان الله لان لان ما الذي صنعت زوجه الصحابي الصالح عندما مات ابنها وغطته؟ في القصه المعروفه <تصفيق> الامانه <تصفيق> الامانه وجيراننا <وبعت> وضعوا <تصفيق> امانه <تصفيق> بعد الفجر واصحاب الامانه وربنا هذه هذه قلوب موصوله بالله عز وجل القلوب <تصفيق> القلب لما لم يصل فاذا يعني معذره نود ايجاز هذه القصه للساده المشاهدين حتى يكونوا معنا في وادي التقاعد. الكروبات ليست انتقاما وانما هي تطهير وتذكير واعانه للمؤمن ولغير المؤمن ان يفتح بابا مع الله عز وجل او ان يفتح طريقا او ان يعلو درجه نحو رب العباد عز وجل ففي كلها خير. <تصفيق> لان الله ارحم يقول شوف انظر الى الحديث يقول ايه؟ قوي أثر أخرى في الحديث القدسي أن من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب أوجدت ربي ربنا غيري أم وجدت رحيما سواه أهل ذكري أهل شكري أهل طاعتي أهل محبتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي من تاب إلي منهم فأنا حبيبه ومن لم يتب فاني طبيبهم وانا اليهم ارحم من الام باولادها. اي جمال بعد هذا؟ لا شيء اي رحمه بعد تلك؟ حتى لا شيء. يعني اضرب لك مثال بسيط. كان لنا علماء فضلاء رحمهم الله عليهم رحمه الله كان يقول لنا يا بني عندما يصيبك الكرب والهم لا تقل يا رب عندي هم كبير قل يا هم عندي رب كبير. الله جميل <تصفيق> جميل آه <لا> أن <تصفيق> آه ينظر لا لا تقل آه لا تأخد يا رب عندي هم يعني كبير لا, لا كبيرة مع الله قل يا هم عندي رب كبير تعملين إيه أنت يا هم أنت إيه أحمد هم وهذا الهم وهذا الغم إما مني وأنا السبب وإما هو ابتلاء من الله عز وجل وفي <تصفيق> الحلين خير جعفر الصادق كان يعز الحسن البصري يقول له يا حسن أطع من أحسن إليك أطع من أحسن إليك نعم وإن لم تطعه فلا تعص له أمرا كيف يعني؟ <تصفيق> يعني انت لازم تدخل على الأوامر م? طيب لم تطع طب بلاش أسلحة يعني خليك على الصفر م? يعني بلاش تروح ناحية السالب يا صحيح. حسن أطع من أحسن إليك فإن لم تطعه فلا تعص له أمرا وإن لم تطعه وعصيت ولا. أمره فلا تأكل من رزقه. وإن أطعته وإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقي وسكنت داره فأعد له جوابا وليكن صوابا جاهز, جاهز الله سبحانه وتعالى جاهز. الله. جاهز نفسك بعد صحيح تعمل إيه؟, إيه فلما يجي الكرب على قلب يعني يتعلم هذا التعليم خلاص مسقل لأنه هو بالعكس قلب المؤمن هي قطعة ذهب قد اختلطت بها معادن خسيسه اخرى من عجب ورياء مم. وغش وتدليس فلما تدخل في اتون الابتلاءات والاختبارات تخرج ذهبا خالصا ابريزا يسر الناظرين من بارك الملائكه والصالحين. بارك الصالحين. الله, في في الله فيكم ان شاء الله. طيب. آه هنا يعني نجد سؤالا وجيها يفرض نفسه فقط. اذا كان هذا الابتلاء والكربات من الله سبحانه وتعالى حب مم. للعبد على اختلاف درجات الحب مم. او منع عن معصيه فاذا أصابني مكروه نعم. وأصابتني مصيبة. أيوة. أستسلم أم أترك أسباب الخير والدعاء والخلاص من هذه المصيبة والمكروه؟ أولاً طرق الأسباب شيء مشروع ولكن إذا قوي الياقين قلت الأسباب نود شرحاً نود شرحاً. إحنا مطالبين بطرق الأسباب نعم. يعني مثال واحد أصابه مرض سبحان الله. نعم إيه يعمل إيه؟ يذهب للطبيب ويرقي نفسه بالرقية الشرعية أو يأتي بصالح ليرقيه صحيح لأسباب لكن قلبه من الداخل ها؟ معلق بالله عز وجل كرجل حمل كل أغلى ما يمتلك وضعه في خزانة بنك فاشتعلت النار في بيته م. فخاف الجيران على أن الرجل سوف يموت بالسكتة نتيجة أن البيت اشتعل بما فيه لكن هو 98% بالمائة مما يملك بعيد عن النار فواثق مم. فالمؤمن قلبه لما يكون موصول بالله وتأتي المصائب هو قلبه عند خالقه ده فلما ده تأتي ده المصائب يقول له روح اذبح ابنك إبراهيم يقول حاضر يا رب صحيح يا إسماعيل تعالى إني رأيت في المنام أني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر مش ما رأيت يا أم الكريم ألقي ابنك حاضر يا رب ألقتك إن كادت تذبني لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، خلصت المسألة. ليه؟ لأنه قدم خيرا ما هو هنا معذرة هنا لمحة لطيفة يحسن التركيز عليك لا. أم موسى كانت خائفة كتط... لولا أن ربط الله تبارك وتعالى على قلبها هذه عظمة هذه عظمة طبيعة القصة في أنها بشر تخاف هي ليست من حجر هي لا. بشر ولكن الطبع الإنساني كما قلنا من قبل يجعل موسى في حضنها والشرع الرباني يأمرها أن تلقيها بل بالعكس لم يقل تلقيها عادة لا لا لا لا ألقيه مرة وقال اقذي فيه فيه في التابوت فاقذي فيه في اليم يلقيه اليم بالساحل يأخذه, عدوم اللي. يلقيه يلقيه يلقيه يأخذه عدوم عدو لي اقذي فيه فاقذي فيه يلقيه أنا يأخذه بعد يأخذه لي وعدو له وبعدين الله عز وجل يوجد غلالة رقيقة من محبة في قلب آسيا رات فرعون تحمل كريمه للبشريه كلها فانظر ماذا تصنع عين المحبه انظر ماذا تصنع المحبه سبحان آه. الله سبحان الله. قره عين لي ولك آه. نعم. فسبحان الله ف... فالقرب لما يجي انا مشرع عليه ان اتخذ الاسباب يعني معذره اذا اذنت لي فضيله الشيخ يعني لنظل هنا مع ام موسى خدامها موسى اقذ فيه آه. فليلقه فليلقه فليأخذه عدوه لي وعدوه لا يعني خمسة أشياء ولكن ولكن كل هذه تزول بكلمة واحدة "وألقيت عليك محبة مني" يا ولتصنع يا على تصنع عيني تخيل إنسان مصنوع على عين الله أنت تسافر تقول لجارك إيه يا فلان أبو فلان أنا مسافر عينك على الأولاد تخيل أن الله عز وجل هو الذي ألقى هذه المحبة يعني بالأمر "وألقيت عليك محبة مني" ولتصنع على عينه يصنع على عين الله واحد الله. صنع على عين الله فماذا يضره لا شيء يعني فرعون يقول اقتلوا كل ولد من بني إسرائيل يقول ابن القيم ولكن لسان القدر يقول يا فرعون لن يربى موسى إلا في حجرك وتحت رعايتك لن يربى يا الله فإذا أراد الله. الله شيئا كان ويصر له الأسباب فكيف القصص القصص هذه لا تهزنا ولا تهز ان العقيده في الداخل تتجذر وتصير شجره باسقه الظل اصلها ثابت في قلب العبد وفرعها في السماء تؤتي يو كل يوم ثمرات الخير وثمرات الصبر والتصبر نعم كيف بارك الله فيك سؤال وجيه يحتج الى اجابه ووقفها من كل قلب مسلم لا يعرف الله لا بوت لا, بود. لا بود. ولكن فضيله الشيخ في اذا لم اصب انا بمكروه نعم. أو بمصيبة أو بكرب وأصيب أخ لي مسلم نعم. هل له حق علي أوه. هذه هي كارثة الكوارث لأن الحديث صحيح من فرج عن مسلم من كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة طيب إذا أنا مطالب أولا مع محبتي يعني لنفسي سبحان الله في في محاوله تفريج الكروبات بالاسباب وبغير الاسباب ها ان افرج كروبات الغير وفي تفريج وفي تفريج كروبات الغير على الخير الكثير ليه؟ ليه؟ لان الله عز وجل كانما يعني سبحان الله انت يا عبد يا ضعيف لا. تفرج كربة اخيك وتعطل وقتك وجهدك في ان تصنع الخير وأن تجد الساعات لتصلح بين طرفين متخاصمين، وأن تدخل الهدوء على نفس خائفة وتفر كرب مسلم بأن تقضي له أمره إذا كنت تستطيع هل تظن أن رب العباد عندئذ يضيع وقتك هذا لأنه يكتبك في عباده الصالحين الذين فرجوا الكربات الله يرضى عن سيدنا عكرمة ابن أبي جهل لما وقع مجندلا في المعركة في يرموك ويأتيه الساقي يسقيه قال اذهب الى اخي فلان، نعم. اخي فلان يمر على سبعه فماتوا. الرجل ياتي بشيء براس شاه فيطرق باب امير المؤمنين عمر، يقول كنت سوف راس الشاه عند العربي لا تساوي شيء، م. قال ما وجدت بيتا افقر من بيتكم يا امير المؤمنين. <تصفيق> قال الله. يا اخي بارك الله فيك اخي عمار بن ياسر اشد مني حاجه. ذهب الى عمار يا عمار قالوا لا والله اخي عبد الله بن مسعود. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم قصاص. سبحان الله. يذهب لابن مسعود لا روح لابن ابن رباح يروح لابن لا ابنهم أبن مكتوب سبحان, سبحان الله فراح لل السابع لل... لل... فقال له اين انت من بيت امير المؤمنين عمر ده وعمر يجمع السبعه ويطبخ الراس ويقولوا انتم على طعامكم <تصفيق> يا اخي يا اخي والله سبحان الله. الله لو ع... هذا ما يحسدنا عليه الغرب لابد ان نتمسك فيه الموده التود اتخارص ضرور على الناس تفريش كروبات الناس صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي ده هذا مثل خايب ده الخايب الذي قال هذا قد افلح من زكاه وقد خاب من دساه هذا خائب لا يا اخي وحان الله العظيم يعني يعني الجار للجار حتى وان جار هكذا علمنا حتى وان جار اي آه ظلم او آه آه, اه اه طبعا الجار للجار حتى <تصفيق> وان جار <تصفيق> عبد الرحمن عافيه يقول يا رسول الله هذا رجل اطال معك الحوار حتى كتب ان اتي لانها او رايته ابن عوف قال اعمل رسول قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه كان منتظر رسول الجمله الاخيره جبريل ولما تموت ياخذ النص مثلا ربي يا الله سبحان الله هذا هذا هذا سبحان الله, هذا الله ابو حنيفه اضاعوني الشاب واي فتن اضاع وهذه القصه سبحان الله <تصفيق> واليهودي الذي يرنم من التوراه بالاغاني ليشوش على ابي حنيفه قيامه ليله سبحان الله لا إله إلا حنيفة يحسن إيديه، وبعدين الرجل ييأس من أبي حنيف فينتهي عما يصنع، يطرق بابه أبو حنيفة بعد صلاة الصبح، يقول افتقدت صوتك منذ يومين. يا الله. سبحان الله، لا إله إلا الله، يا أخي يعني والله لن تسعوا الناس بأموالكم. نسعهم بحسن الخلق أن نفرج كروبات الناس ولو بالكلمة الطيبة، ولو بالدعاء، ولو بالدعاء، معقول أنام في بيتي ها كده من غير دعاء؟ لابني وبنتي واخي واختي اللي في فلسطين ولا العراق ولا المضطهدين في مشرق الارض ومغاربها، من لم يحمل صحيح. هم المسلمين فليس منهم. إن كلنا كلنا في سفينه واحده. صحيح لابد من من محاوله تفريج كروبات المسلمين، وليعذر الناس الناس ان لم يستطيعوا تفريج الكروبات لان في امكانيات عند الناس محدوده. صح فان استطاع فان شاء الله رب العالمين يعني. يا رب يا رب. طيب آه لي سؤالان، الثاني مترتب على اجابتك على الاول. نعم. كيف تقيم المسلمين في واقعنا المعاصر الآن هم يتحملون الكربات أم لا؟ لا هم لا يتحملون الكربات طيب إلا, إلا, إلا القلة إلا القلة آه طب السلف الصالح آه كان يتحمل طبعا كما رأينا وعلمتنا طبعا لماذا تحمل السلف الصالح وهم مسلمون الكربات ولم نتحملها نحن اليوم؟ أقول لك شيء هذه المنضدة الذي نجلس عليها نعلم الأخوة المشاهدين أنها من الخشب نعم وأنها ضعيفة صحيح لو جئنا بخمسة طن او عشرة طن ستهشم خلاص صحيح تصير دمار تمام نعم. نعم. لو كانت هذه المنضدة من الحديد ووضعنا أحمد. عليها م. طيب القلوب اذا قوي فيها الايمان فصارت قريبه من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربه سبحانه وربنا لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته رايته خاشعا متصدعا من خشيه الله ونزل القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> مع أنه هو في حنانه لو أن النسمة السكرة مرت به تجرح خده يعني في هذا الحنان وهذه اه يعني جميل هذا التعبير يشدني بلاغيا ولغويا فمره ثانيه اذا سمح يعني من رقته صلى الله عليه وسلم ما المشكله ان <تصفيق> تجد مع بلاغي ولا مشكله اكرمك الله ذني هذا التعبير يقول مع ان النسمه السكره اذا مرت به تجرح خده يا الله ورغم ذلك قلبه كنا اذا حمي الوطيس واحمر الحدق كنا نحتمي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون احد أقرب الى العدو منه والمتحدث عليه يا فارس العرب فارس الإسلام يقول أنا لما احتم اختفوا واخروا فأقرب واحد إلى سيدنا الحبيب هو سبحان الله في هذا العرب لكن رقته يعني يذوب صلى الله عليه وسلم رقته سبحان الله. الله يقول للرجل هون عليك ما أنا ابن امراه كانت تأكل القديدة بمكة طيب هذا القلب اسماء لما جرت الناقه وتنزل سوره المائده كلها دفعه واحده تقول كنت اسمع أزيزا بعظام الناقه يا الله لانه الصوره الوحيده الطويله التي نزلت دفعه واحده والرسول فوقها وكانت عائشه تقول كان راسه على حجري هلا فقدها هكذا نائم فنزل عليه جبريل فقال كادت عظامي ان تقد يا الله هذا الله الثقل الله نزل على قلب الحبيب المليء بالحنان الذي كان يبكي طوال الليل قوم الليله الا قليلا نصفه أو انقص منه قليل يا أيها المدثر قم فأنذر سبحان الله يا أيها المزمل هذا الكلام كله سبحان الله وما أرسلناك إلى رحمة العالمين ورغم ذلك كان قلبه سبحان الله وكانت قلوب صحابته بما رثت عائشة أباها أبا بكر يا أبا بكر كنت ضعيفا في نفسك قويا في أمر الله كنت كالجبل الأشم لا تزيلك العواصف ولا تزلزلك القواصف في الرده يقف موقف عجيب يقول يا ابن الخطاب اجبار في الجاهليه وخوار في الاسلام اجئتني اجيئك لنصرتي فتاتيني بخذلانك؟ فيه ايه ده؟ قوه غريبه اذا نعود الى القضيه يعني هل انت تقول هل ترى ان المسلمين يتحملون؟ اقول لماذا لا يتحملون؟ لان القلوب ما قويت بعد تقوى القلوب بالعقيده السليمه وبالتربيه السليمه والاقتراب من الدعاه المخلصين والاقتراب من العلماء ومجالس العلم رقعتين في جوف الليل بالدعاء المخلص بحب صناعة الخير بزرع الخير بين الناس بأن نكون مع الناس كالشجر يقذفونه بالحجر فيرقي إليهم بالثمر هكذا نقوم تقوى نعم فيأتي الكرم يصير هينا ما. يعني نترك السلف ونترك الخلف ويطيب لي سؤال شخص لشخصكم الكريم تفضل تفضل تفضل بكروبات يا شيخ الإنسان في الدنيا يعني محط للقربات ولكن الكرب إذا لم يكن إذا يعني إذا كان بعيد عن الدين فليس بكرب، هذه يعني وجهة نظري لا. طالما أن الكرب ليس في دين الله طالما أصبح مؤمنا وأمسي مؤمنا أحافظ قدر ما أستطيع على مرضات الله عز وجل وإسعاد الناس وإدخال الخير في, وإدخال الخير في قلوب الناس فأنا لا أعتبر الكرب كربا إنما أعتبره نشان من الله سبحانه وتعالى يمحص به قلب العبد فيتقبله الإنسان بقبول حسن هذا فعلك شخصية في القرآن. هذا فعل بفضل الله سبحانه وتعالى ويعني نسأل الله أن نكون من الصابرين الصادقين لأن الإنسان في الدنيا وجودنا في الدنيا نفسه كرب ده ده ده لأن ده. الدنيا كفى بها دناءة أن الله لا يعصى إلا فيها صح فعندما ينظر الإنسان إليها أنا أنظر إليها بفضل الله بما علمت بمنطق رياضي بعد المنطق الايماني طبعا. اي رقم تقسمه على ما نهايه يساوي صفر. الدنيا رقم والاخره ما نهايه. فكم تساوي الدنيا بالنسبه للاخره؟ تساوي صفرا. فتعامل مع الصفر. فاذا هجم عليك كرب تعامل معه بمنطق انه جزء في الدنيا وانه جزء من الصفر، واذا كنت ما اعتبرت للصفر اصلا فكيف بجزء من الصفر؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك ان شاء الله. يعني انتهى وقتنا في الكلام مع فضيلتكم وهذا وقت المشاهدين بالاسئله. مرحبا اهلا وسهلا. تسمح لنا؟ تفضل ان شاء الله. مشاهدينا الكرام نواصل برنامجنا مع اسئلتكم واستفساراتكم ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم مرة, مرة أخرى وهنالك اتصالات هاتفية الو الو أخو منير من السعودية السلام عليكم الو أخو منير هل يعني إنه دائما فكري بهذه الطريقة يعني أخت مريم معضلة المرة الثانية أنا يعني أتكلم عن الكروبات والضيق أنا دائماً أحس بالحزن والضيق إنه أنا الله ما رزقني بيت بيت ودائماً أفكر في هذا الموضوع ويشغلني كثير وزوجي يعترض على مسألة السلفيات البنكية وأنا كثيرة الإلحاح عليه يعني في هذا الموضوع فهل أنا يعني أؤتم على هذا الشيء هذا الشيء طيب. وأتمنى من فضيلة الدكتور إنه يدعي لي إن الله يرزقني الصبر والقناعة والرضا في هذه الدنيا والشهادة. آمين <تصفيق> يا رب إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. يا رب العالمين. آمين. اتصال آخر ألو السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بحضرتك، متعرف عليكم. أهلا أنا هيام من أم الكويت. مرحبا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. لو سمحت أنا عايزة بس دعاء يقوله لي حضرة فضيلة الشيخ. إبني محجوز في في ليبيا. من مركب كان طالع مركب من العقبه لتونس وحصلت عاصفه وجنحت المركب على على ليبيا لغايه دلوقتي ما اعرفش عنه اي حاجه فانا طيب عايزه بس طيب الدعاء اقول ايه حاضر عشان ادعي لابني يرجع لي حاضر جزاك الله خير كتر اسف خيرك دكتور عمر شكرا الله جدا الله يخليك سلام أيوة الو السلام عليكم ايوه اخ مصطفى تفضل الو تفضل اخي مصطفى معك. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه أه. الله وبركاته. معك اخوك مصطفى خير الله من السعوديه. يا مرحبا اخي مصطفى تفضل. أه والله يا اخي نشهد الله عز وجل ان احنا نحبكم في الله انت والشيخ دكتور عمر, عمر عبد الكافي وبنتابعكم من اول البرنامج من زمان وطبعا انا بعرف دكتور عمر شخصيا من زمان من مصر يعني. احبك الله دي الحلقه دي اثرت فينا جامد جدا. لدرجه يعلم الله ان يعني بكينا فعلا جامد. ربنا يشرف ميزان حسن الظن. السؤال وتشوقي وتشوقي وحبي الشديد جدا طبعا في الله ليك انت والاخ اخونا الدكتور رحب عمر رحبيني. يا استاذ محمد. بارك الله انا مش عارف اقول لك الحلقه النهارده فعلا هزت قلوبنا جامد جدا يعني. الحمد لله. واشهد الله سبحانه وتعالى فعلا ان احنا بكينا يبقى يعلم الله سبحانه وتعالى الحمد لله. فهو سؤالي بس للدكتور عمر يا استاذ محمد ان انا كنت يعني زمان وانا في مصر ابتليت وبعدت عن الله شويه فتره يعني. نعم. فرجعت طبعا كنت طالب من ربنا سبحانه وتعالى ان اولادي يجوني فالحمد لله ربنا رزقني ولادي جم عندي السعوديه الحمد لله فبدات ارجع ثاني للالتزام. نعم. فهل طبعا انا ما ركبتش معصيه اللي هي يعني ولكن يعني كنت بعيد عن ربنا يعني فهل فانا حاليا دلوقتي مداوم على الصلاه والحمد لله فقال لي ان ربنا سبحانه وتعالى اللي صابني ابي كده ده هل ده غضب ام ابتلاء؟ عاوز اعرف ما معنى الفرق بين الغضب والابتلاء يا استاذ محمد وجزاكم الله عنا خير وقد ترى من امثالكم وبرضه برجع واقول إننا نحبكم احبكم جدا جدا في الله والسلام عليكم الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا الكرام نرفع على مسامعكم اذان العصر.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 ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةِ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةِ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر